kwenye mimi hata Esma kwa alivyohsika mimi sikuepo. kwa kwa tezwa 100. Yes, uh, e. uh, ni genius kwenye uandishi. You, know, you know hakuna kitu ambacho unaweza kumshauri. Sasa umshauri mimi jinsi ya kufunga. Au sio? Yes. Heo kujua mpaka kwamba bana hapa kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Esma kaweka maneno mawili matatu hapo. Naam. Yes. Ya yeye kama yeye mwenyewe na huo ndio kweli. Naam. Aisha Platinum Platinum. Ni rafiki yake ambaye anaitwa Sasa sije kama ni Platinum. Ya mimi studio kweli sikuepo. Ulipo usiku wa usiku mkubwa. Naam. <laughs> mimi yuko nyumbani yeye akofanya session kama ndani yake la kuzaliwa huwa anataja palieleweze kupata niche yake. So this bitch is yes. Angeweonekana kwa atapokea mapato Mimi nilishirikisha Harmonize. DJ 7 Fisher kama Yeah, Harmonize mzima ile mzoa. Yeah, yeah. Kama unakofanyaka kwa hapa kwa wasanii wengine. Mm, mm. Siende uko sana. Wewe we, ni official DJ wa Harmonize. Yeah. Ila haufanyi kazi kule. Mimi ni ni staff pale. Yaani mimi ni mfanya kazi mfanyakazi wa Harmonize. Sijasainiwa. Kwa mfano, kundegeni kama kwenye genji na watu na na watu wengi pale nyuma. Uh, kuna wasanii afa kuna watu ambao wanafanya, kuna watu wa digital, kuna watu wa a wa ku kuna bouncer kuna manager kuna ninumelewa. wale watu ni team ya kutengeneza kufanya kazi za harmonize sio kazi za gang, kazi za harmonize hata Ibra anampiga picha yake ana wake na manager kwa hiyo hata Seven ana watu ambao wanafanya kazi za Seven yani kuchanganya watu ambao wanafanya vitu vya harmonize ndio waanze kufanya vitu vya, ya Seven huku nyuma lakini ni face of harmonize yani kimo, na, Unajua kwamba Monaezi yuko hapo. Ukimwona Mchopo unajua kwamba mnyama yuko hapa, uh, Konde yuko hapa lakini ukimwona Seven Seven ana naye ah, ana kama mababa unaona na businessman wangu ambaye anafanya kazi zangu. Oyo, kwa hiyo kwa maana hiyo watu wako wanatoka nje hapo. Anaweza kaa ndani ya Konde Gang, anaweza kawa nje ya Konde Gang as long as mimi na yeye tuna bond tukafanya kazi. Kwa sababu hawezi kum hawezi kum hawezi ku <laughs> <laughs> Yes kama watu wote ni bosi wenu ni mmoja utakuwa utawezaje kum, kwenye kazi zako ni ngumu sana pia kwa hiyo lazima mimi naona ni watu ambao wanaweza nakawa controller na, na tukaende kwa speed ambayo mimi naona ni sawa tambulisha basi tambulisha kidogo <coughs> sasa huyu ni manager wangu huyu ni mwakilishi wa Regent Hotel hapa oh. yes ya yeah, so, so, kuna... yes. uh, kwa sababu hapa ndio tupo na peni na swali moja sasa wakati ambao umeshirikiana naye niliona alikuwa na msia mtu ambaye tazama msishoshisho wa poshi aoneshi kama ana uhusiano na uwewe imekaaji ni mtu ambaye hapo anajaribu mtengenezea mazingira upate amani tayari ama kupita ama ni kaji na kuongezea kula sikuli kwa tishaka poshi chimama rafiki yangu rafiki yangu tumekuwa tukisapotiana kama mladhani nimewahi kuona tumefanya event kubwa sana ya chapati pia amekuwa ni mtu ambaye ni mshikaji wangu sana so ni hivyo unajua bongo wachukuana na Ronald na mtoto mzuri anajumlisha kwamba kwa namna yoyote ni mpenzi wangu lakini wewe ni mshikaji wangu na tunapiga sana story tunatanyana so hata quando boy kuhusisha ilikuwa ni katika ya utani kwa maana ndio mtoto hakika ambaye ananyonya mimi na narorona naye sana lakini hatuna mahusiano yoyote na ni mshikaji wangu kama ambavyo niweko na washikaji wangu wako wengine ikija so, kwa rasmi tutasema got story behind kwa Nadia wasania kwa upoeo umetia changamoto umezisikia kwa upoeo changamoto kwenye album yake ya sinekara na kati ya wasania kesikia siri hiyo ilikuwa dadada ya politisha ile nilijiona sana mbwa ya sinekara hiyo ya Um, kwa sababu unadhani haipo uh, tena kwenye album tukizunguzea inakuwa I hakuna kitu inatoongeza si unadhani nadhani tungeiacha tu. Lakini Yes, um Jamel Yes alikuwa kwenye ngoma ya Say Yes is True. Wao wana ratibu zao za kuachia kazi na sisi tunataratibu zetu za kuachia kazi so tumeamua tuweke pembeni tuendelee na sisi kama sisi lakini ni kweli alikuwa amerekodi na the <tipa> eh? uh, na then, wana management yao mpya ambao wanazomzungumza nao wa alikuwa uh, anao taratibu ambao wanajipangia hawataka kutoa nyimbo sasa hivi na sisi nyimbo yetu mimi sema nyimbo yangu lazima itoke sasa hivi Nikuwa kweli itoke hivo so ikabii tu toe na tuendelee maamuzi yalikuwa ni ya kwangu mimi kamba ya tutioke. Tu, Bende tu, na na project. unajua kurekodi nyimbo ni jambo nyingine kuitoa nyimbo ni kitu kingine tofauti. Kwa maana ya unaweza kufanya nyimbo na msanii. Msanii labda leo umko hapa lakini kesho akasaini management nyingine pia. Unaweza akasaini nyimbo na uh, uh, uh, amefanya nyimbo na msanii lakini management ikawa labda ame-sign management ambayo aimruhusu kutoka project ndani ya miezi sita. Ukifanya ya inatokea sana. Labda ndani ya sita ama ana matatizo nayo. Yaani labda mtu sehemu anataka kutoka, mnafanya nyimbo ile management ya mwanzo ambayo inamshikilia na kazi yote mimi nyimbo na nyimbo imetoka. Gimme Roy alikuwa na matatizo na management yake. Management yake wamemtumia email kombani, down, wimbo. hiyo inatokea sana ndio maana kama mbwa ilitokea tarui kwa Malio yani management haitaki nyimbo itoke ruu kwa nyimbo itoke mwasho ilitolewa matokea ma sana na management wenzako wa kwa wake wasanii waongee biashara waongee mziki wanaongea sana sana ni na kwenye ulijua kwenye mimi obviously Gemeldi angekuwa totali ngoma itoke kwa sababu kwenye mziki kuna vitu vivyo na uvijue kuna kwenye alikuwa tayari obviously ndiyo maana amerekorded ni yani amefanya amefanya verses nzuri tu um kufanya nyimbo na harmonize is opportunity ndiyo? we all that it's opportunity si ndio kwa hiyo obviously ni hapo twenty ambayo yeye mwenyewe asingependa kuipoteza yeah okay so la promotion liko leo baada ya nimesema na social media kwa media gani ya cha ndugu maandishi atadeka nyumba yangu yote kwa ata mimi uh, mimi na formula moja kwamba mimi na wewe nikatae wewe mimi sikukatai ndio so meneja wangu mimi anatuma Nyimbo kwenye radio stations zote zote media zote anatuma na hata kialika media tulisema media zote zinakaribishwa sio kwa hiyo ukikatania wewe sasa tuna tatizo akiamua kupiga ni sawa asipopiga alhamdulillah tutapiga uko tunakubalika kwa hiyo sija sija target ni kwa sababu logo ya Kondegeni jamani nalipa TRA hey, nalipa inajiendesha kibiashara ina watu wake nimesainiwa Ibra ndo msanii ambaye amesainiwa na Kondegeni pamoja na Harmonize mwenyewe so mimi nkija kusainiwa kama artist nadhani mtakuwa mnaona logo ya Kondegeni Hapa pingine <coughs> 7 uh welcome, DJ uh, iko vipi kwenye ku struggle kutoa ngoma kwa hakika inafanywa na mara nyingine nguvu ya lego haipo unasimama kama solo artist na hivyo kwa sababu commercial mentality ya kwamba kuna possibility ya kusimama kama solo artist ina ugumu sana. lakini hawa solo artist ambao unaona kwa ugumu kuna wewe ambaye sio solo artist ila ni DJ kuna watu mia wao una requeste ina ugumu kesi ina performance gap na pengine ina uzuri kesi na kwa leo ndioaibugeza pesa na kama haingizi polepole nafani kwa sababu Salilevu. Okay, um, unajua kuf, kuf, kuf, ya, ya, ya, kufanya mimi na gang, kuna, unajua mimi kidogo tofauti kwa mimi sina, Gang. Kuna watu ambao kufanya kazi na mimi kwa sababu tu mimi ni mshikaji wake na wanaweza na Kondo Gang. Kwa hiyo inanipa ina urahisi. Kuna watu ambao wanakutana nayo inawezekana bila Kondo Gang mimi msige kukutana nao. Labda umesafiri Marekani, umekutana producer huyo ume na msanii huyo. So, inakuwa ni rahisi lakini pia Ivizu isenakuamka unawaza kitu chako mwenyewe ambacho wewe unakifanya kwa sababu uh, nikisema kwamba nisubiri mpaka nisaidwe kondagi mimi kitu kidogo nitachelewa sana au nitashindwa Harmonize pia ananisaidia sana nikwambie kitu unaweza kana mtafuta Bruce Melot au mpati kwenye simu lakini ukimwambia Condi Boy mpigia itakuwa rahisi sana anambia yo my DJ ana ngoma uweke so, amonize, amekuwa hizo nyingi nyingi sana na zinanisaidia kuhusu kufanya kazi mwenyewe mziki unahitaji hela bila bila ela, pesa kwa kweli uta sana sana sana na inawezekana kwa mziki ambao mimi nafanya na ningekuwa na investment kubwa ningekuwa nimefika sehemu kubwa sana kwa sababu una vi, unafanya nyimbo labda kuna nyimbo mbayo inaitwa butterfly kwenye album yangu kuna spice Dana kuna fina na kuna modelka unataka kushuti video ufaransa mwingine atoke uganda yuko hapa em wanambia huo msamba wake mzee wangu wasafirisha <laughs> wote afike hapa na washite hiyo video unaona karibia kuna kama dola 1015 dola 220 maelewa so kidogo bila era inakuwa ngumu lakini tunafanya kwa sababu tunapenda maybe italipa huko mbele tuendelee kutusupport jamani muendelee kutusupport ndugu wa habari tunatoa mpaka shilingi zetu za mwisho kwenye kidocho ili mchongo uende ongeja <laughs> support yetu sisi tunaoomba support era kia kwa karibu kwa shilingi Uh, a poशिया media na studio na recordable ni shabiki tu kama shabiki mwingine ambacho anaweza kufanya labda ni kusnap akaposti akaposti uh, snapchat akaweka tiktok ama instagram akijisikia kwenye insta story baada ya 24 imetoka ndio hicho kitu pekee yake ambacho hata shabiki mwingine anaweza kufanya mtumbaa anaweza kutoa support uh, ni watu wa medias kwa sababu media inasikizwa na, na mamilioni ma, ya watu Uh, watu wandishi, mkiweka stories zenu kwa mkiandika kuhusu watu wengi wanasoma wanafuatilia nadhani ninyi mna mtangom mkubwa kushinda hata huyo poshi mwenyewe ambaye ana miliki kitu pekee anaweza stories na stories ya poshi mkubwa kuliko sisi kwa sababu anawezeshana aninvest pesa yake kwenye DJ good mimi pesa kwenye mziki wangu ni mimi mwenyewe na Mungu sio watu wengine wanani support kwa materials kwa mfano kama mtu kufanya ngomako yako kuposti kwenye account yako uh, uh, mawazo na nindo lakini hakuna mtu direct kama anatoa ile yake ku, ku, ku, ku sponsor mchongo sometimes inatokea kunde boy laba tumefanya nyimbo anaweza akamsema bwana YMZS yeah, say yes mzee mimi budget nzima ya video na nikwambie tu video tayari budget imetoka tunaenda marekani na mchongo wote atasimamia yako hiyo inatokea mara moja moja kwa sababu ipo kwenye ngomu lakini aitoke mara zote ukiingeje asimia kubwa na prayer part mimi na